Montem l'escenari Escalfament dels ballarins Enfoquem la càmera I ja estem llistos per l'acció 3, 2, 1, gravem! La veritat, angle. Estem aquí, no croha. Nel Maghreb hi ja sabocissoc, no porta l'actil del Marroc, més volança igual del shot, però ni arriba a cap iot. Ah, pa la frugee de Manon al copage, je suis un camari mi la mirada d'un job. Risk tema Amsterdam coffee entre Lubo i Ludulen, al carre un ritme violent. El que sentiu és noi Maghreb, una cançó escrita per Lixam. Es tracta d'una lletra en català i àrab que parla de com és la vida d'un noi de 19 anys, nascut a Catalunya i d'origen marroquí a Palafrugell. Viure aquí a Palafrugell és com viure entre quatre murs, perquè és que vas cap allà, se t'acaba, puges cap allà, se t'acaba, cap allà, se vagis, aquest poble té quatre, quatre parets i res més. O viure, però a part la gent amb la que visca aquí, estic molt bé. Les seves lletres es converteixen en un vehicle d'expressió, on parla del seu dia a dia i de la integració dels joves immigrants en la seva nova societat d'acollida. Del temps que porto aquí a Palafrugell, el temps que porto rapa allà i el que he de millorar, no, no sé. De com la, la realitat que vivim dia a dia aquí a Palafrugell, i bueno, també parlo de coses en general, de dir el que ha passat al món anterior, les guerres, la corrupció, los políticos, bueno, un poco de todo. L'Ixam va arribar a l'Òmnia de Palafrugell per un curs d'edició d'imatge digital i des d'aleshores no ha deixat d'anar al punt. La idea del videoclip li va llevar pel cap des de feia mesos, però animat per la Núria, la seva dinamitzadora, va decidir escriure una lletra en català. El que fos en català va ser sugerència nostra també per bueno, perquè per quedés latent no? Aquest, aquesta, el que s'està visquent aquí al poble, no? que hi ha molta, molts de joves magravís i que tots estan totalment integrats parlant català i fent la seva vida pues, bueno, doble, no? bueno, doble o conjunta. I el tema de la cançó, no? a veure, se li ha repassat la cançó, se li ha repassat que no fos com políticament incorrecta, diguem-ho d'aquesta manera, però clar, també s'ha de tenir en compte que és un MC que les cançons són reivindicatives, que és jove i que és la seva cançó. No? I llavors, a partir d'aquí no se li ha dit res, és seva. No? Palau Sorgeix, jo visc i convisc amb els meus, toco la terra amb els feus, salvar el MCs, pors amb veus, digue-s'hi en aquest sistema creus, Palestina invaïda per jueus. Això avui pot sonar-te massa, cor amb un bardeig com a les Franja de Gaza, sempre treballant fort amb tabula rasa. Diu-me mai et dir-hi què passa, la riu a rap, copia falsa rechaza, entoma la volcora, se ve que no m'equivoco senyora, torno a treballar després d'estar fora, no hi ha cadascú i arriba la seva hora. En el rodatge del videoclip hi han participat una vintena de joves de Palafrugell, entre ballarins, càmeres, decoradors... Són amics i coneguts de d'Elixam, gent de la cultura urbana de Palafrugell són la gent que, que amb la que visc i convisc en la cançó. A veure, per una banda, el treball en equip és bastant important. El videoclip, de fet, no s'editarà si no hi participen joves, i sóc jo, òbviament, però l'important és aconseguir la participació dels joves i que tots treballen en el projecte de l'eixam. I, per altra banda, a part de la difusió, que és bastant important que se li pot donar a ell en el videoclip i utilitzar les plataformes que es tenen aquí com a jove, pugui difondre la seva obra i el, bueno, el, seu, el seu art musical, doncs el que és bastant important és deixar a part a ells i els altres joves que hi participin que, és, que siguin conscients de les capacitats que tenen i de quins recursos es poden utilitzar aquí a l'Òmnia. No? I, I veure, a part del videoclip en si, què pot venir després. No? Si es comencen a engrascar amb el tema de l'edició digital, doncs que sàpiguen que és un camí també. No? La primera fase de l'enregistrament es va fer utilitzar en el Croma, una tècnica audiovisual on es substitueix un fons per un altre mitjançant l'ordinador. És molt habitual al cinema però també a la televisió, amb els homes del temps, per exemple. L'Ixam, la Núria i el seu equip de rodatge també l'han enregistrat en altres punts representatius del municipi. Ara mateix es troben en procés d'edició, així que esperem ensenyar-nos el resultat final després de l'estiu. Acarrega un ritme violent, crisi sucut si hayem yeah. Us sabe si algo mantén, si uah, te creen Ja està arpar, agafa al tren, tras presento a aquest poble Tien rimas per partida doble. e ja ets un solo sopla Conmigo no toca ninguna copla. Jau a celet Europa, sector sectores van la beba tropa Cuadratama aquest beat sota, mos usas cuadradona la volta Això va dedicat per qui m'ascolta